Je to parada. paráda Kudzemčecu, každý večar, paráda Kudzemčecu, nešmečiše, paráda, paráda Švarné divče, nevyš, píše, paráda Kudzemčecu, nešmečiše, paráda, paráda Švarné divče, nevyš, píše, paráda Milá moja, milujem te, paráda Rád vidím, nevyš, mence, paráda ja te vidím od malúčka parada parada, boja lupa frairecko parada. Ja te vidím od malúčka parada parada, boja lupa frairecko parada. Veselo že civče, veselo še vtribaj Veselo že civče, veselo A keď se obarjaju, druža vila lenia ta se Za A keď te Zaśpiwaj, ten najvecej ljudi. A ta w sebie popłakaj, różža biła delija, że nikto nie widzi. A ta